اهلا وسهلا يا شباب وحلقة جديدة من حلقات تيتو حول العالم. في الحلقة دي هنتعرف على كل حاجة في فنلندا. عمل دراسة سياحة اقامة لجوء. اي سؤال عندكم. حطوا في كومنت. تابعونا على الصفحة على اليوتيوب اعمل اشتراك في الصفحة. فعل جهاز الانذار عشان الفيديو دوت هيبقى فقط على اليوتيوب. اوكي? أوه. يا شباب هنبدا بانواع اولا الهجره لفنلندا وانواع الاقائم اللي ممكن تحصل عليها في فنلندا وطرق الهجره تمام اولا في عده اسباب للهجره لفنلندا سبب عمل سبب دراسه سبب عائلي سبب لجوء تمام هنبدا بالسبب مثلا الدراسه اول واحد الدراسة يا جماعة في فنلندا دراسة مجانية انت ممكن تيجي من بلدك من خلال منحة بتقدمها الجامعات الفنلندية منحة شاملة اقامتك شاملة دراستك شاملة مصاريفك تمام ده بتكون مجانا تمام بس حاليا لازم ان تخش على جميع المواقع بتاعة الجامعات الفنلندية وتشوف المنح دي موجودة ولا لا الحاجة الثانية انت ممكن تقدم على جامعة دراسة من نفسك بس لازم يكون عندك رصيد حساب في البنك لا يقل عن سبع تلاف يورو عشان يقبلوا الطلب بتاعك تانية حاجة يا جماعة هنتكلم على اقامة العمل قامه العمل لو انت جاي من دوله من خارج اوروبا تمام وفي شخص صاحب عمل هنا هيبعت لك عقد عمل مثلا هنقول انت فين اي اي مكان خارج اوروبا تمام ده في شروط معينه لفنلندا بالذات اولا المهنة المطلوبه مش لازما تكون موجوده في فنلندا او في دول اوروبا كلها علشان يتم اه قبول الطلب بتاعك تمام بمعنى يعني لو دلوقتي انت راجل مثلا مدرس تمام وفي مدرسه عايزة, عايزه تجيبك هنا فنلندا بعقد عمل تمام هيبعت لك عقد العمل تمام اوكي مفيش مشاكل بس لازم تكون انت او محطوط في العقد العمل بتاعك ميزه مش موجوده عند الفنلنديين نفسهم او عند اي حد عايش في اوروبا عشان يقبلوا الطلب بتاعك ويقبلوا الاقامه بتاعتك على اساس العمل. يعني مثلا خلينا هتيجي انت جاي تشتغل في مطعم تمام؟ مطعم فيه شيفات كتير فيه حاجات كتير هنا مش هيدوك اقامه عليه بس لو مثلا صاحب المطعم قال وليكن انك شيف عراقي شيف مصري لبناني تمام؟ بمطالب معينه بتجيد اللغه العربيه، تجيد اللغة البلد الفنلنديه، الانجليزيه. صاحب العمل ممكن يحط شروط في عقد العمل تكون معقده ان ما يلاقيش نفس الشخص ده في فنلندا. تمام؟ ساعتها الطلب بتاعك بيتقبل. ده كان تاني سبب لحصول على تاشيره فنلندا والاقامه في فنلندا. تالت سبب وهو السبب العائلي. السبب العائلي لو أنت متجوز من فنلندية تمام؟ أولا يعني في القانون الفنلندي مش شرط يكون إنك متجوز من تمام لو عندك صحبة لو حد عايشين مع بعض في بيت واحد ده سبب كافي جدا بس للأسف السبب ده لا يطبق علينا كعرب أو ميدل إس أو أفريقيا بشكل عام لازما تكون متجوز عشان تحصل على الأسباب الثانية بتتطبق على الناس اللي جاية من أمريكا من أستراليا من كندا من أوروبا الناس دي مش محتاجة تكون متجوزة لو سجل انه هو مثلا عايش مع صديقته بيحصل على تمام؟ احنا كعرب كفارقة كشرق أوسط بشكل عام بيطبقوا علينا القانون وبزيادة شوية فلازم الطريقة الثانية تكون متجوز تكون حد من عائلتك عايش هنا في فنلندا ويبعت لك حاجة اقامة ودعوه اسمها لم الشمل ساعتها بتحصل على اقامة. ده السبب العائلي. او لو عندك ابن مثلا من زوجة فنلندية وعايش هنا. ده برده سبب كافي لحصولك على اقامة. تمام? السبب الثالث يا جماعة سبب اللجوء. الاقامة الثالثة ونوعها اللجوء. اللجوء لو انت مثلا يعني جاي في الدول اللي فيها حروب زي دولنا كلها مثلا العرب حاليا العراق سوريا فلسطين كل الناس دي ليها حق اللجوء بس حسب انت برضو عايش فين لو المدينة بتاعتك هم الفنلنديين قالوا عليها ان هي مدينة ما فيهاش حروب ومدينة امنة ساعتها بيرفضوا الطلب بتاعك تمام السبب التاني اللي بيتم الرفض الطلب عليه قضيتك مش قوية ما يكونش مثلا انت انت متحد مثلا اكون دينيا تمام آه بس ما عندكش اسباب كافية ما عندكش دلائل كافية انك متحد ساعتها بيفضوا طلبك بس لازم تقدم تهدم لازم ان لو انت متحد من حد حد عايز يقتلك لازم اي حاجة اي دليل توريهم ان فعلا دي حقيقة لو عندك اصابات في جسمك اي حاجة صور للكلام ده كله عشان يتم قبول الطلب بتاعك. في طلبين بالنسبة لللجوء يا جماعة، لجوء إنساني ولجوء سياسي. لجوء إنساني في الناس اللي هي عندها مثلا في الدول الحرب عامة، فهو مش مضطهد شخصيا، ده لجوء إنساني. واحد تاني مضطهد عنده فيه ناس بتابعه، عنده مافيا عايزاه مثلا معاهم، عنده عنده أي كلام، ده اضطهاد شخصي، ده لجوء سياسي بالنسبة لك، تمام؟ حسب أسبابك حسب ظروفك الشخصيه أنت هتحصل على اقامه نوعيه تمام دي كانت مراحل الاقامات يا جماعه في فنلندا في حاجه تانية طبعا اللي هو الراجل اللي هو ما عندوش الاسباب دي كلها وعايز يجي فنلندا تمام السبب اللي هو ممكن يجيبه ايه هنخلينا مثلا هنقول يعني اسهل حاجه هتقدم على اقامه سياحه تمام دي برضو عشان تحصل على اقامه سياحه ثلاث شهور لاي دوله من دول الاتحاد الاوروبي لازم أن يكون عندك شروط معينه لازم أن يكون عندك عمل آه لازم أن يكون في في حسابك لا يقل او يعادل 10000 دولار او 10000 يورو عشان يقبلوا اقامه السياحه بتاعتك اللي هي شهور ولما بتاخد اقامه السياحه يا جماعه بتيجي هنا ساعتها بتشوف اي سبب ممكن تستنى في البلد تمام هتتعذب شويه بس لو لقيت مثلا عمل لو لقيت صاحبه لو لقيت جواز هتقعد في البلد مش هيمشوك تمام ده كانت انواع الهجره فنلندا والاقامات في فنلندا. اول حاجه يا يعني جماعه هنتكلم على الدراسه بقى بشكل عام الدراسه في فنلندا يا جماعه يعني كأنت انت مقيم كواحد مقيم في فنلندا الدراسه مجانا. لجميع المقيمين في الاتحاد الاوروبي والفنلنديين الدراسه مجانا وبالعكس بتاخد مساعدات من الحكومه علشان تدرس في معونات اما بتخش بتدرس, بتدرس بتاخدها ان هم بيصرفوا عليك لغايه ما تخلص مجال دراستك اذا كان دبلوم اذا كان معهد اذا كان جامعه فالحكومه بتتكلم بمصاريفك كامله لغايه ما تتخرج من دراستك تمام وزي ما قلنا لو انت جاي من خارج اوروبا انت ممكن تستفيد ممكن في منح مجانيه ممكن تحصل عليها تمام بس دوت بالصدفه لازم ان تكون انت متابع مع الجامعات الفنلنديه خش على طول اونلاين شوف الاماكن الدراسه المفتوحه ايه تمام ممكن ساعات يعني في حاليا جامعه في اولو في فنلندا مقدمه على منحه عايزة اشخاص بتكلف سكنهم اكلهم شربهم مصاريف الدراسة شاملة أنت مش خسران أي حاجة بس ايه إلحق قدم مثلا يعني معرفش هم خدوا ناس كفاية ولا لأ بس ده كان مفتوح حاليا في مدينة اسمها مدينة أولو في فنلندا عاملة منح دراسية لأي كان لأي حد من أي دولة مثلا معينة مش شرط يكون مربح في الحالة دي هتحصل على إقامتك تمام دراسة مجانية هتحصل على مصاريفك مش هتنعم أي حاجة تمام أه هنتكلم يا جماعة على الحياة على العمل في فنلندا بشكل عام على الرواتب على الإيجار على الدرايبك تمام؟ أولا الرواتب يا جماعة في فنلندا الحد الأدنى مثلا هنقول ألف ونص يورو تمام؟ أه ميهن مثلا زي ميهن مطاعم زي ميهن نظافة أه الكلام ده كله يعني بتبدأ من حوالي ألف ونص يورو في الشهر بتشتغل 8 ساعات في اليوم خمس أيام في الأسبوع عندك يومين إجازة في الأسبوع سبت وحد زائد أسبوع كامل في الشتاء مدفوع الأجر إجازة شتوية زائد عطلة الصيف عطلة الصيف يا جماعة بتكون شهر تمام كل موظف في فنلندا ليه الحق في عطلة الصيف وتكون مدفوعة يعني أنت بتاخد شهر إجازة وبيدفعولك الراتب كأنك شغال عالي جدا تمام. آه الرواتب في رواتب حسب مهنتك ايه؟ يعني احنا قلنا الحد الأدنى مثلاً ألف ونص يورو تمام؟ حسب مهنتك آه الرواتب بتوصل لغاية خمستاشر ألف يا جماعة بس برضو مش أي حد حسب المهنة انت دكتور انت محامي انت مهندس حسب كل واحد مهنته ايه؟ تمام كده؟ العمل الضرايب يا جماعة أنت بتدفع ضرايب على إيه؟ الضرايب بتبدأ من زيرو من صفر لخمسين في المية تمام؟ حسب راتبك، يعني أنت مثلا هنقول لو راتبك ألفين يورو في الشهر أنت ممكن تدفع مثلا عشرة في المية ضرايب، كل ما الراتب بيزيد لفوق مثلا يعني <hesitation> آه عشرة آلاف راتبك عشرة آلاف ممكن ضرايبك توصل لخمسين في المية. عن العشر 10000 دولت هينزل لك منهم خمس 5000 بعد الخمسين في 50% ضرايب تمام وفي ناس ضرايبها بتعدي الكلام دوت كل ما زاد كل ما الضرايب زادت ده قانون العمل في فنلندا تمام هنتكلم يا جماعه على مثلا المميزات المعاشات حقوقك لو انت ما عندكش وظيفه لو قدر الله تردت من وظيفة أزمة زي أزمة كورونا اللي احنا فيها دي ومفيش فيها عمل ايه اللي بيحصل ايه اللي بتقدمه الدولة الفنلندية ليك أولا فنلندا مثلا كدولة أوروبية متكلفة بجميع مصاريفك إيجار سكنك أه علاجك أه مصاريفك شخصية أكل وشرب كل ده الدولة بتكلفة بيها ليه؟ لأنك أنت لما تكون شغال بتدفع ضرائب للدولة، فبالتالي أما بتقعد الدولة بتدفع لك تاني معاش مؤقت لغاية ما تلاقي شغل تمام بتصرف عليك كامل لو إيجارك مثلا 600 يورو في الشهر الدولة بتدفع لكل فرد حوالي 600 يورو ده بيكفي سكنك تمام زائد حوالي 500 يورو في الشهر دولة اللي هو أكل وشرب دولة معونة اسمها معونة آه بطالة. تمام كده؟ أما بترجع شغلك تاني خلاص المعونة دي بتتقطع المعونة دي معقتة فقط في الفترة اللي أنت لا تعمل فيها. وحاجة تانية لو مثلا مكتب العمل جاب لك وظيفة وأنت رفضت ساعتها المعونة دي بتتقطع عنك حوالي ثلاث شهور. تمام؟ كله بالقانون يعني زي ما بيقولوا. صح؟ أه الحاجة التانية يا جماعة في إيه تاني؟ الصحة والعلاج. تمام؟ في فنلندا يا جماعة الصحة مجانا علاجك مجانا مفيش حاجة اسمها بتروح لدكتور خاص وبتدفع المبلغ الفلاني او او او او او, أو, أو. أو الكلام ده كله تمام انت بتروح خالص اي مستشفى حكومية زيك زي اي وزير زي اي غفير زي اي حد كلكم بتروحوا مستشفى واحدة وكلكم عندكم تأمين صحي واحد تمام بتدفع له في السنة حوالي 30 يولو كلام فاضي يعني تمام العلاج عليه دعم روح مثلا خمس ست مرات لدكتور اي حاجة مفيش الكلام ده كله مجانا اسمه عندهم يا جماعة تأمين صحي شامل تمام كده بص في الكاميرا شوف فاضل قد ايه عشان انا شغلت الوقت مقابل فاضل فوق خالص ست دقائق ست دقائق أتكلم عليه فضل إيه؟ يعني؟ أكو شغلات يحتاجها الشخص من يجي هنا طيب أيه؟ مثلاً إذا أريد مثلاً الأكل مواتي يختص بي مثلاً يريد حلال أو الأكل الموجود العادي إحنا يا جماعة هنتكلم دلوقتي مثلاً كعرب كمجتمع عربي في دولة زي دولة فنلندا طبعا الأكل مختلف عننا أكلهم يعني إحنا أكل الشرق الأوسط بصفة عامة غير الأكل الأوروبي إحنا في محلات يعني دلوقتي في محلات عربية في مطاعم عربية في أماكن ممكن تجيب حاليا متوفرة في فنلندا أكل حلال جدا لحم حلال ما انتش مضطر تعيش عيشه مثلا الفنلندي وتاكل من اكله والكلام ده كله هنا هتعيش عادي واكل وتاكل من اكلك وتطبخ حلال خالص جدا فحاليا متوفر يا جماعه الكلام ده كله في فنلندا وبكم ماركتات رخيصه تقدر تتسوق من عندها ليدر في يا جماعه هنا انواع ماركتات مثلا في فنلندا في ليد الماركت ده الماركت دوت هتلاقيه في أوروبا كلها وده أرقص مثلا ماركت انك ممكن تشتله حاجات البيت يعني قدار أكل الكلام دوت اسمه ليدل وهتلاقيه في أي دولة في أوروبا في محلات تانية زي كو ماركت اس ماركت بريزما والحاجات ده والمجموعة دي كلها مجموعة فنلندية وبيسموها اس رهمة المجموعة اس تمام وده تبع جروف فنلندي مش رخيصة زي ليدل بس اللي هو يعني كل حاجة هتلاقيها متوفرة يعني في الغالي في الرخيص في الحلال في العربي في التركي انت اختار انت شوف انت عايز تعيش حياتك ازاي ايه الناس المسلمين في جوامع تمام الناس اللي مش فارقة معاها في حياة النايت لايف في بار هنا وفي الجامع هنا وفي الكنيسة هنا شوف انت عايز تعمل ايه شوف انت عايز تروح فين اوكي هنا محدش بيحاسبك انت بتأمن بإيه؟ أنت عندك دين ما عندكش، كل واحد دي حاجة بينه وبين ربه وحاجة شخصية، ما حدش بيتدخل فيها يا جماعة خصوص خصوصاً الملابس نفس الشيء تمام، آه الملابس يا جماعة واللي أنت عايز تلبس إيه ده برضو حرية شخصية. ما حدش يقول لك أنت لابس كده ليه؟ أنت قالع كده ليه؟ الشعر تمام اللي عايز تعمله يعني اعمله بنفسك. تمام يعني كل هنا في حريه شخصيه محدش ولو شفت انت غلط بعينك كأنك جاي من دوله عربيه وبالنسبه لك ده غلط ما ينفعش تتكلم عليه يا جماعه لان الناس دي دي حياتها تمام مش هتشتكي خلاص انت عيش حياتك بالطريقه اللي انت عايزها وسيب الناس تعيش حياتها بالطريقه اللي هي عايزاها تمام كده؟ يا جماعه اعملوا مشاركه للفيديو واعملوا متابعه على اليوتيوب للصفحه الفيديوهات كامله فقط هتنزل على اليوتيوب اونلي تمام كده الصفحه اسمها تيتو الراوند ذا على اليوتيوب على الانستغرام على فيسبوك واي معلومات اي معلومات تيجي في دماغكم عايزينها اعمل كومنت يا جماعه وهعمل لكم فيديوهات مخصوص عنها وسجل أي واجبكم عن أي حاجة عايزين تعرفوها. أوكي؟ وهنكمل معاكم فيديو تاني، احنا حاليا يا جماعة في الباخرة من تركو فينلاند إلى هيلسنكي إلى استوكهولم السويد. ودي يعني مرحلة تانية هحكي له هحكي لكم عنها إزاي تسافر بره فينلاند. في فنلندا يعتبر جزيرة في وسط الماء. تمام كده؟ شباب خليكم معانا يا جماعة هنكمل أهلاً يا جماعة وزي ما اتكلمنا معاكم عن الحياة في فنلندا عن أنواع الهجرة عن أنواع الأقوام دراسة تعليم إقامة عمل إقامة لجوء إقامة عائلة تمام بس نسينا حاجه اقول لكم على اقامه رجال الاعمال انت ممكن يا جماعه من بلدك تقدم على اقامه رجال الاعمال كاي مستثمر تمام الحد الادنى لازم يكون في حسابك للتقديم 10000 يورو لتحصل على اقامه رجال الاعمال في فنلندا او معظم دول اوروبا بصفه عامه اتكلمنا عن الحياه بصفه عامه في فنلندا كلها عن جميع الجهات عن المعونات عن حقوقك تمام نتكلم عن حاجه ثانيه دلوقتي عن الانتخابات مثلا عندنا حاليا في فنلندا يا جماعه في انتخابات البلديات تمام انتخابات البلديات المسؤوله مثلا على الاسكان عن حمايه الاطفال على المدارس على على على تمام في الانتخابات حاليا لو انت عايش في فنلندا او في مدينة اخر مدة ليك سنتين ليك الحق في الانتخابات يا جماعة كمان يعني في احزاب كتير حقك تكون حزب انت لو لوحدك لو عايز بس الكلام دوت محتاج منك اقامة مفتوحة انتخب في الانتخابات البلدية لازم ان تكون مقيم في فنلندا خلال سنتين ليك الحق زيك زي في لندا بالظبط تمام؟ انا هعمل لكم فيديوهين يا جماعة مع اثنين من المرشحين واحدة عن حزب الكريستال واحد عن حزب السويليين هسيب لكم الفيديوهين دولت في اخر الفيديو دوت شوفوا حوارات شوفوا نظام الحكومة ايه تمام؟ هتتعرفوا على كل حاجة يا جماعة في الفيديوهين اللي هرطوا الانتخابات دول تمام حاليا هنقول لكم دلوقتي احنا دلوقتي في في مركب يا جماعه من تركو فنلاند في تمام فنلندا عباره عن جزيره يعتبر في نفس البحر في وسط البحر طرق السفر اليها او منها يا عن طريق عباره يا عن طريق مطار طيران في طريقين بس بري الطريق في شمال فنلندا بس ده بعيد جدا يا جماعة عشان تخش مثلا سويد محتاج تسوق الفين كيلو عشان توصل خلو تمام لكن المركب انت بتاخد مركب من تركو او من يكسينكي حوالي 12 ساعة محتاج تسوق حوالي 20 ساعة الطريق التاني البري بين فنلندا وبين روسيا غير كده فنلندا ما عندهاش اي طرق برية تانية مع اي دول غير الشمال النرويج النرويج والشمال روسيا تمام كده السياحة يا جماعة عشان تسافر دوت في عدة شركات مثلا الشركة اللي احنا المركب اللي احنا عليها حاليا دي بتطلع مثلا مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة اخر النهار بتاخد 12 ساعة من والى اه بتعمل وان ستوب في الطريق بعد ست ساعات على جزيرة فنلندية عايشه تحت قوانينها الخاصه لغتها الاساسيه لغه سويديه اللي عملنا لكم برضه فيديو عليها وعنضيف لكم الفيديو على الجزيره ديت حاليا مع الفيديو دوت الفيديو ده عباره عن فيديو جميع المعلومات يا جماعه اللي عايز تعرفها عن فنلندا هجرة دراسه اي معلومه عايز تعرفها اكتب يا جماعه من تكه تعليق وهعمل لك فيديو مخصوص عنها تمام مش هخبي عنكم اي معلومات بالنسبة للحاجات مثلا التانية كلينا انت فاهم احنا كعرب بصفة عامة او معظمنا مسلمين ففي الاعلام طبعا احنا مشوه اه سمعتنا في بلاد اوروبا كلها تمام ففي حاليا يا جماعة دلوقتي يعني اه في اضطهاد بس مش من جميع الناس من الناس الجهلة فقط الناس الاغبياء لانك بس مختلف عنه لانك جاي من بلد عربي جاي من بلد افريقي ايا كان بلدك فهذا النظام اللي تعلموه تمام وزي ما قلنا يا جماعة علينا دوت هتشوف هنا ما تيجي هنا هتشوف نظام غريب تمام حاجات غريبة مالكش دعوة لا تحاكم حد ولا خليك في نفسك عيش حياتك بالطريقة اللي انت عايزها كل حاجة متوفرة زي ما قلنا عايز جامع موجود عايز كنيسه موجوده عايز اكل حرام موجود عايز اكل حلال موجود فانت ما تعملش اي حد ما تحاكمش على اي حد يا جماعه اللي هو ايه انت عامل كده ليه الغلط ليه دي بتعتبر جريمه في القانون اسمها اهانه تمام فيا ريت كلنا نبعد عن اي حاجه عن المشاكل اللي بتعملها الأشخاص اللي احنا شايفينها مشاكل تمام عشان احنا في بلادنا دي مشاكل هنا الكلام ده كله مش مشاكل فيا ريتني بعد على الكلام ده كله وبلاش نحط نفسنا في مشاكل عشان هنا يا جماعة في إقامتك لو مثلا الشرطة وقفت تديلك غرامة عن أيا كان في عدد غرامات معينة، لو خدت غرامة عن نوع معين ممكن تعطلك إقامتك ممكن تعطلك جنسيتك ممكن توقف حالك في غرفة كلها، تمام؟ هنتكلم يا جماعة عن إيه فايدة ايه انت البنفي بتاعك اما يكون معاك اقامه فنلنديه او جواز سفر فنلندي تمام آه لو انت حملت الجنسيه الفنلنديه او جواز الفنلندي انت مسموح لك تخش معظم دول العالم معظم دول العالم وليس الكل بس معظم الجواز آه الفنلندي بيعتبر من اقوى جوازات السفر في العالم اللي هو واخد ثالث اقوى جواز في العالم تمام فانت لو معاك الجواز بتخش اي دولة تانية من غير تصريح اقامة من غير تصريح زيارة من غير الحاجات اللي بيطلبوها مننا كأن احنا جايين مثلا من شرق أوسط مفيش الكلام ده كله بتاخد جوازك وتطلع على المطار بتاخد طيارة وبتسافر ده كل اللي محتاجه منك ويتسكر الطيارات غير بقى انت لازم أن تكون موظف عقد عمل جواب اجازة الكلام ده كله مش مطلوب منك لو انت اوريدي معاك الجنسيه الفنلنديه تمام اه لو معكش الجنس الجنسيه الفنلنديه حاصل على اقامه فنلنديه مقيم في فنلندا تمام ليك الحق يا جماعه بتخش معظم دول اوروبا بل كل دول اوروبا ما فقط الدول اللي هي مش من ضمن اتفاقيه الشامي يعني الاقامه الفنلنديه بتخش جميع الدول اللي هي موقعة على اتفاقية اسمها اتفاقيه الشنغن في تعاون بينهم على الحدود مفيش حدود لو معاك مثلا اقامه فنلنديه من حقك تروح المانيا من حقك تروح السويد ايطاليا اي مكان من حقك تروح لو عايز تروح مثلا انجلترا لازم انجلترا اتحاد اوروبي بس مش دم حاليا هي خرجت فا كده انت لو معكش جواز فنلندي بتحتاج ليها عامة فيزا لو عايز تروح مثلا لشنشتاين سويسرا تمام الحاجات دي مش ضمن الاتحاد الاوروبي دولتين دول لشنشتاين وسويسرا مش ضمن الاتحاد الاوروبي لكن ضمن اتفاقية الشينجن مصرح لك تخشها بالاقامة اللي معاك عادي جدا تقعد فيها ثلاث شهور بس عشان تشتغل في أي دولة من الكلام دوت لازما بتغير إقامتك على السبب الجديد اللي هيقعدك في البلد اللي أنت عايز تقعد فيها. الكلام ده كله يتطبق برضه على النرويج. النرويج ضمن إتفاقية الشنجن لكن مش ضمن الإتحاد الأوروبي بس مصرح لك تخش بيها بالإقامة بتاعتك حتى لو خدت فيزا سياحة. تشينجينج بتخش الدول دي كلها ما الدول اللي هي مش موقعه على اتفاقية الشينجينج فقط تمام كده يعني عندك يونان ايطاليا في 28 دوله في اوروبا موقعين على اتفاقية الشينجينج فمن حقك تخشهم تخش سياحه تخش تقعد ثلاث شهور بس عشان تعيش هناك ما ينفعش لازما تقدم لازم لازما يبقى يكون عندك سبب جديد زي السبب اللي انت جيت فيه الاول زي مثلا عمل او دراسه او او او, أو, أو. لكن لو معاك جنسية فنلندية بتروح تعيش في الدول دي عادي جدا لأنك عايش في فنلندا وبتستمتع بنفس حقوقك بالظبط تمام؟ يا جماعة آه فنلندا بصفة عامة دولة مسيحية دولة مش متدينة أغلبية الناس هنا مسيحيين فقط بالاسم هم اتولدوا كده وما بيصدقوش ف يعني قصة الدين الناس سايباها على جنب شوية مش مهتم هي بالاسم دولة مسيحية لكن محدش بصراحة بيهتم فيا ريت تشغلش بالك انت مأمن بإيه انا ما بأمنش بإيه تفهمي تعامل اتعامل اللي بتقول لكم دينكم ولي تمام كده يعني مايند يور اون عشان تعرف تعيش بسلام ويحصل لكش مشاكل وي وي, وي. دي طرق الحصول على إقامة في فنلندا في أي أسئلة يا ريت هنجاوبكم عليها بالظبط هنعمل لكم يا جماعة فيديوهات فيديو كامل شامل على كل بلد في أوروبا وكل بلد في العالم تمام كل دولة فور... يعني قوانين أوروبا يا جماعة بصفة عامة قوانين واحدة تمام بس لسه كل بلد تمام يعني أي دولة في أوروبا عندها برضو قوانينها الخاصة تمام هنقول لكم مثلا مثال. يعني أنت مثال في فنلندا لو أنت لسه جاي في فنلندا الجديد بتحصل إيه الإجراءات اللي بتحصل معاك لما بتحصل على أول إقامة؟ تمام طبعا حسب نوع الإقامة بتاعتك لو إقامتك من نوع A ايه عائلي تمام بتحصل على سنة إقامة بعد كده بيدوك أربع سنين خلال أربع سنين ليك الحق تقدم على إقامة مفتوحة ليك الحق تقدم على جنسية. لو انت سبب اقامتك ايه? عائلي او لجوم. تمام? لو انت جاي عن طريق عقد عمل يبقى بتحصل على اقامة مفتوحة بعد خمس سنين وجنسية بعد خمس سنين. تمام? ساعات بيدوا اقامة ايه برضو? على اقامة العمل. بس برضو بيطبق عليك قانون العمل وبتحصل عليها بعد خمس سنين مش اربع سنين. زي العائلي واللجوء تمام والكلام ده بيتطبق برضه نفس على إقامة رجال الأعمال إقامة الدراسة تمام إقامة الدراسة دي إقامة من نوع دي تمام إذا كان منحة بتبقى منحتك على حساب الجامعة إذا كان أنت جاي على حسابك بتيجي على حسابك مالكش أي حقوق في فنلندا زي الحقوق مثلا اللي ليها اللي معاه إقامة عمل أو إقامة لجوء أو إقامة عائلة تمام أنت بتدرس بعد دراستك السنة في إقامة العمل يا جماعة السنة ما بتتحسبش بسنة عادية زيها زي مثلا إقامة عمل أو إقامة جواز سنتين سنتين الدراسة بتتحسب بس بسنة يعني أنت محتاج علشان آه تاخد اقامه مفتوحه في فنلندا من دراسه لازم من بتخلص دراستك الاول تمام آه لازم انت لو انت معاك الاقامه بي لازم يكون معاك اقامه بي 6 سنين ومش كفايه انك تديك بعد 6 آه سنين اقامه مفتوحه او جنسيه لازم بتحصل على اقامه لاي سبب من الاسماء بتغيرها من اقامه بي اقامه ايه تمام لمده سنه بالتالي بقى عندك سبع سنين في فنلندا ومن حقك تحصل على إقامة مفتوحة أو جنسية بس شرط أساس بعد دراستك لازم تحول الإقامة من ب لأي علشان تعرف أصلا تقدم على إقامة مفتوحة أو جواز سفر في فنلندا تمام إيه حقوقك كجي دراسة مش منحة جاي دراسة على حسابك الخاص تمام ليك الحق في إيه؟ انت لازم زي ما قلنا لازم يبقى معاك سبع يورو في حسابك ده علشان يضمنوا إن هو هتكفي مصاريفك هنا وتتكفل بنفسك تمام ليك الحق انك تشتغل حاجة اسمها اللي هو يعني مش وقت كامل اللي هو ليك الحق تشتغل خمس ساعات في اليوم عشان تجيب مصاريفك تدفع ايجارك تتكلف بنفسك ليك الحق في خمس ساعات مالكش الحق في اكتر من كده تمام بعد ما تغير الإقامة من بي ال ايه A ليك بعد كده الحق تشتغل عادي اللي هو 8 ساعات في اليوم أو زيادة تمام وده يرجع لقانون العمل وقانون الإقامات العائلية. نتكلم عنها اللغة اللغة الأساسية في فنلندا اللغة رقم واحد اللغة الفنلندية واسمها كده اللغة فنلندية اللغة التانية ولغة رسمية ايضا تمام اللغة السويدية عشان تقدم على جنسية لازم ان يكون معاك احد اللغتين يا اما فنلندي يا اما سويدي يعني المعظم هنا بيتكلم اللغة الانجليزية بس شرط علشان تحصل على عمل جيد او مكان يعني محترم في تخصصك لازم تتكلم يا فنلندي يا سويدي اللي هي اللي بيقبلوا شغل تكنولوجية المعلومات يا جماعة المهندسين اللي هم بتوع الكمبيوتر اللي بنقول عليهم تي اللي بنقول عليهم اي تي دولت بيتقابل باللغة الانجليزية عادي وبيتقبل من غير مشاكل عادي لأن هم ما عندهمش المهن دي كتير في البلد تمام؟ فهم بيتقابلوا بيحتاجوا الناس بتاع التكنولوجيا للمعلومات دي كتير انت لو عايز تيجي هنا وتشتغل وتغامر مع نفسك اولا حسب دولتك ايه لو انت خارج من الاتحاد الاوروبي من شرق اوسط بتعمل حاجة يا جماعة هنا صعب جدا بس لازم تعملها عشان تعدل شهادتك لو أنت دكتور مثلا بتدرس سنة اللغة الفنلندية لازم تتعلم اللغة الأساسية بعد السنة بتخش اختبار تاني اختبار طب اسمه تعديل الشهادة لو نجحت في الاختبار دوت خلاص بيدوك الشهادة هنا بيعتمدوها في فنلندا كأنك دكتور هنا بس ما ينفعش تمارس المهنة بتاعتك قبل ما تعمل معادلة الشهادة بتاعتك هنا تمام. الا لو كان صاحب العمل بتاعه موظفك على دكتور وجايبك بعد عمل واتقبل ده حالات خاصه يعني احنا بنتكلم حاليا بصفه عامه تمام كده آه زي ما قلنا برضو آه فيزة السياحه ديت اسهل حاجه عشان توصل هنا تمام ليها شروط معينه عشان تحصل عليها اللي عايز الشروط دي واللي عايز مساعدة برضو في الحصول على إقامة سياحة مفيش مشكلة هعمل من هقول هقولك بالزبط إيه الإجراءات وهتروح فيه وتعمل إيه وحتى لو معكش الفلوس دي في حسبك هقولك تعمل إيه هخلص لك إجراءاتك كلها سيب لي كومنت ادعم, ادعم القناة بتاعتنا شير فيديوهاتنا وأي معلومة أي معلومة أيا كانت عن أي حاجة عن أي دولة أنا مش هبخل عليكم بها بصراحة لأن أنا عايش هنا يعني فترة كبيرة تمام ومن وبشتغل في مدرس ودارس خدمة اجتماعية هنا في البلد هنا وكنت بشتغل مع الهجرة الفنلندية نفسها تمام فالكلام اللي هتسمعه عن نوع الأقا الإقامة والإجراءات بتاعتها كلام أكيد اسمع هتسمع حاجات كتير يعني كل واحد هتلاقيه بيتكلم وخلاص أنا بتكلم عن تجربتي وعن دي كان طبيعة شغلي أنا اللي بقولك عليه معلومه مظبوطة عايز تسال وتلف كتير دي حاجه ترجعلك انت انا بقولك اللي هيفيدك ايه واللي هينجز معاك ايه تمام كده ولو في اي سؤال انا ما جاوبتش عليه يا ريت اعمل لي كومنت تحت الفيديو وانا هعمل لك فيديو مخصوص عليه واللي عايز اي مساعده يا جماعه مفيش مشكله ابعت ايميل اكتب لي كومنت ابعت رساله على الصفحه اكتب انت عايز تسال ايه وهجاوبك على اي حاجه عايز اللي عايز مساعدة في اي حاجة في اي نوع اقامة في اقراءات تخلص ورق ما عنديش مشكلة مستعد ساعد اي حد فيكم نعمل كونتاكت معايا وانا هتواصل معاكم يا جماعة في اقرب وقت فرشة واحنا حاليا في رحلة حوالين اوروبا كلها انتظروا مننا أسبوعيا فيديو جديد بيشرح على كل بلد في اوروبا واجراءاتها واجراءات العمل والتراسة والفرقات. تمام؟ مشاو المرة الجاية. ازيكم يا جماعه تاني معاكم تيدو حول العالم واحنا دلوقتي بين آه تركو من فنلندا للسويد في رحله على المركب دي الطريقه اللي بتسافر بيها من فنلندا للسويد يا اما على مركب يا اما على طيران وحاليا دلوقتي احنا وقفنا في محطه بين آه السويد وبين فنلندا في كيفيرا تبع فنلندا دي جزيره يا جماعه بتقع في نص البحر بين فنلندا وبين السويد اللغه الاساسيه بتاعتها السويدي. جماعه الناس اللي عايشه هنا كلها بتتكلم سويدي فقط تمام بس حاليا الجزيره دي عندهم قواعدهم الخاصه تمام عندهم نظامهم الخاصه تمام عندهم برضو جوازاتهم عندهم القوانين بتاعهم بس حاليا قانوني دي تبع الدوله الفنلنديه. بس برضه عندهم حياتهم الخاصه عندهم اجتماعاتهم عندهم جوازاتهم عندهم قوانينهم شرطتهم الخاصه كل حاجه خاصه بالجزيره دي كانها دوله لوحدها بس هي رسميا تبع الدوله الفنلنديه هنوريكم معانا حاليا كل الجزيره دلوقتي على الكاميرا يا جماعه شوفوها معانا دي بين السويد وبين اللاتفييا ده دايما جميل جبات ما طبيعه اش الناس يجيب فيها بس بلد كانها بلد عادية جدا ودي الطريقة اللي بتسافر فيها اللي بتوصل لها الوحيدة يا هي المركز يا اما من ستوكهولم يا اما من توركو او من هلسنكي الطريقة الوحيدة اللي بتيجي بيها الجزيرة دي حالياً وحاليا احنا عمال بنروح لها من هلسنكي إلى ستوكهولم وقفوا بينزلوا ناس تمام وبنكمل على ستوكهولم يا جماعة وبنعمل ازاي تسافر من هلسنكي لاستوكهولم ليكم معانا وتصرفوا على طول يا شباب احنا اتحركنا الساعه اتحركنا الساعه 9 الا <تصفيق> ربع من فنلندا حاليا الساعة 2 وثلث بعد الظهر. يعني المركب من حوالي 5 6 ساعات من فنلندا عبال ما توصل الجزيرة دي. دي في نص البحر، مفيش يعني ينفع ما تنفعش لها بسيارة، أي مواصلات ثانية هو فقط المركب. الوسيلة الوحيدة دي. سويدي، البلد فنلندا. ونقصها عطاقه ونقصها معانا على بتاعت الجزيرة اللي كل المراكب بتيجي عليها أزكى المراكب الدولية اللي هي السفايز هذيك السفايز من المانيا واللاتيني من جميع الدول كمان المركب دي بتقعد حوالي اثنين يا فقط. كمان المركب اللي احنا عليها حاليا دي بتاخد 12 ساعة من فنلندا إلى السويد. وإلى الجزيرة حوالي خمس ست ساعات فقط. الجزيرة كبيرة جدا. عندهم حياتهم الخاصة عندهم قوانينهم الخاصة شكرا يا جماعة وخليكم معانا ومكملين الحلقة دي أخيرا يا جماعه وبرنامج جديد وحلقه جديده من تيتو حول العالم النهارده معنا مرشحه من هلسنكي عن الانتخابات البلديه هنتعرف عليها نتعرف على السياسات بتاعه فنلندا سياستها من الانتخابات ايه بالظبط كل ده هنتعرف عليه عليها, عليها. Oh, Okay, so my name is Annis uh, Nilohti, and I am a student living in Helsinki. Um, I study theology, which means that I study different cultures and religions, and it's really a and also very passionate about humanity. <laughs> so this is actually the reason why I, I started to study theology. the researcher, wow, how to, how it happens, yeah, yeah, peace and love, yes, exactly, and before I studied theology, I actually, um, I worked as a singer-songwriter, I just teach songwriting, but I also paint, so I'm an artist, so. Nice, so tell us about your uh, group work. My program. Yes, well, some. Yeah. So basically I am running as a candidate for Crystal Party. It's like uh, the crystal Crystal the Crystal yeah. Yeah, it means Crystal Party. Yeah, literally. <laughs> I tried to figure out what it means yeah, about this. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Just the crystals, yeah. Yes, yes. And the name kind of represents the idea that everything should be crystal clear. So, in politics we see that things are not crystal clear, they are not see-through, many things are hidden from people, the de democracy is not clear to people, people don't know how to participate, people don't know how the decisions are made, so Crystal, crystal Party is all about like bringing people together and having real democracy for everybody and like making decisions from love. So, we have a really strong... Like a spiritual aspect to things, so one of our main um, uh, focuses is to um, kind of emphasize this um, idea that life also has a spiritual um, aspect. So we are not just meat and flesh and blood. We are also, we're, we're, We are not roadblocks. We actually have like a spiritual side. We have this, you know, side of us that is. much greater than this, you know, just what we see. Yeah, what you are going to do? What is your personal program? Uh, my personal yes. program? Yes. yes. Um, well. Why you won't be there? Sorry? Why are why you working there? <laughs> what is your point? Yeah. Yeah. I, I keep asking that from myself. Okay. I only made the decision to join this party less than two months ago. I have never been in politics before. I don't trust politics, I think it's a very it's a very corrupt system. It's not made for people, it's not made for common people. It's made for very small elites of people who have power, who have connections, who have money, who have influence. And this is not how I want the world to be. So um, during the past year, I see that human rights have been taken away from us. We have been pushed to Uh, stop working, push to stop um, studying, um, many people's rights have been completely destroyed, disabled people's rights, uh, children's rights, elderly people's rights, immigrants' rights, everybody's rights. So I think this is kind of like a turning point where I see that I have to do something, even though I'm not a politician, I'm not an expert on politics or everything in the world and how the system works exactly, but you know, I'm just a, I'm a regular human being who is very passionate about human rights and making things right and making decisions from love and understanding, not from, you know... Uh, picking other people or you know putting uh, like common people against each other like saying something like okay now we need to take care of old people so young people can like go and whatever i think everybody especially the ones who are not doing well who are not in their you know physical top health or you are still young and don't have a voice. I think we all need to, we have a, a moral and ethical responsibility to stand up for those people. And I'm just doing my part, <laughs> what I think everybody should yes, be doing. Exactly. Yes, That's why I do my part. Yes, yes, exactly. It's so important that each one of us does our part. And I want to say to everybody who is watching this that we all have the responsibility and we all have the power. And my actually one of my main focuses in my campaign is to tell people that do not trust that any of us will change anything we all have the responsibility to, to do our part and make change happen We need all the people everybody no matter how poor or rich or you know what your job is your uh, academic you know influence if you're educated or aren't educated, it doesn't matter. We all have to tell what we, you know, how we want to change the world. Thank so. you, Anni. <laughs> I'm very passionate about this, so I could just like rant. <laughs> yes. I need some time to translate it. So, Yes. So, we're with Anni from Hizb al-Kristal. Direct Helsinki is dedicated to Direct Helsinki. يس يس اوكي سالتها عن برنامجها الانتخابي <متغ personajes> فهي تقدمت للانتخابات علشان ما فيش يعني هي شايفه ان حقوقنا كلنا كأجانب كفنلنديين كصغار ككبار مالناش حقوق حقوقنا منزوعه فهي عايزه يعني تغير شيء هي والحزب بتاعها عايزه تجيب الناس مع بعض عايزه تجمع الناس كلها كلنا يبقى لنا حقوق زي بعضينا اجانب زي فنلنديين صغار زي كبار ما فيش أي فرق، ده البرنامج بتاع أني. <صيران> <كتصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> that was very quick translation. <تصفيق> <تصفيق> I try my best, you know. I hope they understand the English as well so like everybody can understand because I cannot translate totally everything. So I go to the point. Now يا جماعة هنسألها عن سياسة الحكومة الفنلندية. أني. What do you think about the policies that are in the government? Um, in general, I think the whole, okay, I'm so sorry, I have to give a trigger warning. I think the whole system is completely corrupt. I think the whole system should be like exploded into pieces, metaphorically, not like literally, so don't take this literally. <laughs> um, we need a completely new system. We need real democracy, we are in a place and time now where we have Uh, the digital uh, tools and you know everything that we need to bring real democracy. And I don't have a complete answer how it should work, but we need change. And the first step to make a change is to point out that there is something wrong. And I think we have seen very clearly during the past year that the decision makers are not making decisions from their heart, they're not making it from truth, They are not even making it from uh, science, it's completely corrupted, it's completely politicized, it's completely, they're just trying to make decisions to, you know, keep their jobs, that's it basically. يا جماعه أحاول اترجم بالظبط اللي هي قالته، انا سالتها عن النظام الفنلندي ونظام وسياسه الحكومه الفنلنديه. طبعا هي قالت الحكومه طبعا يعني هي عايزه يعني أوضح لكم ازاي بالعربي النقطه دي؟ عايزه ازاله. تمام؟ فيروس عايز علاج. تمام؟ يعني الحكومه الفنلنديه وسياسه فنلنديه سياسه فنلندا حاليا غير مطبقه لحقوق الانسان نهائيا، يعني باختصار شديد اللي قالته. What do you think about uh, the immigrant files in Finland? Uh, what should be done more okay. about like immigrant cases in Finland? Yeah, um, I personally think that every single person is worthy of love and respect, and every individual is also unique. So we should not treat all the immigrants as one. You know. Uh, homogenic group yeah. it's not like that every immigrant uh, you know deserves a chance to uh, create a life here I think. But as you see we can like also, I guess you know that we have a place in Helsinki mm -hmm. that's for immigrants we have a place for just things, you know why we are yeah. not together. Segregation. Exactly, yeah. even yeah. with the living place Yeah. you can yeah. go for example Marbury, Gontola, I think I that's yes. for immigrants yes. go to other side of Helsinki What I we mean, should do about it? Yeah, I have answered a lot of these kinds of questions in the vote uh, election machines. You know where they put the questions, and the candidates ask what they think. And I think uh, the way to break this segregation, like uh, different areas having a different countries. Certain type, types of people. Uh, it's not necessarily that we put people like that. We mix them up. It's more like we should do the groundwork. We need to. I think the the reason why you know there are problems, for example, in one place, it's not because there are you know immigrants or you know a different uh, cultures or something like that. It's because they those people um, have not received enough support. So we should definitely start changing this whole society from the ground up and give more support to families so that every single child would have an equal, uh, like equal opportunities in life. And I think that is the way to make a better society. If we move different people from one place to another, it's not also... I don't think that's even fair because I think people from similar cultures, they also enjoy you know, being in a place where there are, there are people from their same culture. So it's not, you know, I don't think somebody from the outside should be like, okay, you are a Muslim, so we're going to put you into this Christian community. I don't think that's even fair. I think people should be able to decide where they live, and at the end of the day, everybody will decide where they want to live so you can all you know this is all, only a temporary fix although i do think that uh, when they are choosing where to build the next house for example or you know rental housing or something like that no area should be excluded just because there are for example rich white people in there i don't think that's fair at all that's That's not how that's things should work. Happened. Yeah, that is what is happening, and I think that's completely true. I don't think that's how we should decide things. <laughs> yeah, but at the end of the day, people always choose where they want to live, and where, and when there is crime, for example. people don't want to live there, so people who have money will choose to live somewhere else. So we need to fix the issue of uh, crime, for example. We need to fix the issue of poverty, because if we don't have crime and poverty, then we don't have, you know, these... Bad and good <laughs> and bad areas. Yes, Every yes, area yes. will be good. Yes, <laughs> but now we have somehow Kali or Pontola, that's a bad area. We'll go there with oh, all that salmonality that we have. Yeah. Oh, yeah. So. thank you. Yeah. And those problems, they don't get fixed if we just you know, we'll we yeah, ignore yes. them. Yes. yeah exactly. But what is happening here, we ignore them. Yes. Basically. Yeah. Yeah. يا جماعه انا سالتها عن ملف الهجره والمهاجرين في فنلندا ردها كان اللي هو المفروض كلنا يبقى عندنا يعني معامله واحده كلنا في مساواه بينا كاجانب كفنلنديين كلنا عندنا نفس الحقوق سالتها عن ايه رايك في الانفصال مثلا اللي هو بين الفنلنديين والاجانب في مناطق كثير فيها اجانب بس في مناطق كثير فيها فنلنديين بس قال لي ده مش عادل ولازم يبقى كلهم يعني كل واحد عنده حق الاختيار فين يعيش فين يلاقي مكان اللي هو المكان اللي لو انت عايز تعيش مع الكوميونتي بتاعك عارف كوميونتي واميجرانتس اب تو وير يو نا ليف في ما <متحدث> في اماكن أيلة هي للناس الاغنياء فقط في هلسنكي يعني الاجانب ما ينفعش يروحوا فيها قالت الكلام ده كله غلط وما ينفعش لازم نتعدل لازم من نبدي من اساس لازم كلنا نعيش مع بعض في سلام يا جماعه ويبقى عندنا كلنا نفس <تصفيق> yes. yes, I don't think so. I think if we only get to vote once in four years, that's not a lot of influence, is it? And the media is, ha, has a huge influence on decision making and it has a huge influence on who we vote. So even if we vote, We don't necessarily know who and what we are voting for. So I think there should be much greater responsibility for every politician to really stand up for what they have promised. And if you don't do what, you're promise, what you have promised to your voters, I think you should be. Yeah. I don't think we don't need to have that kind of, you know, yes. that kind of politics in Finland. Like we are way <laughs> ahead of that. We should be more wise to have those people who lie and lie and lie yeah. to pick them over and over again. Every single election, we listen to their lies and their promises. Not even just about elections. In every organization. Like uh, somebody can just decide something for you, destroy your life, and that's it. Nobody checks after that. Yeah, you know, and basically absolutely. you can be in the court like two, three years for that, just trying to appeal. Yeah, for someone who had a bad day, not wrong with it. Yeah, absolutely. يا جماعة أنا سألتها دلوقتي في في فنلندا هل على صناع القرار هل في رقابة موجودة؟ بصراحة شديدة كده، فردها ببساطة قالت لا، لا يوجد رقابة على صناع القرار في كل واحد تقريبا بيعمل اللي هو عايزه Um, I would like to say to every single person who is watching this that uh, feel free to send me messages, hopefully Tito will... I will talk here in the video, Yes, I will I put have here information, yes. anything you can ask from the time. Yes. I have Facebook account, I have Twitter, I have Instagram, I have everything, so I'm always happy to listen to people and what they have to say and to be honest I would very much like to know more about the immigrant situation I have to say I'm not the expert I'm not an immigrant so I have no idea what it is really like to be in that position so it is my heart's desire to really talk with people and understand how I can serve everybody and every single human being, and especially those people who don't have a voice in the society. So, also, you know, we're going to be here at the tent in Narikgatari uh, every single day until the elections, so feel free to just come here and, and talk to any of us. Absolutely. If you. تساعد اي حد فيكم هي مش مهاجره هي فنلنديه وهي مش في الموقف بتاعكم ما تعرفش احنا ليه بنعد ايه بيعدي علينا مشاكل ايه فهي عايز تسمع منكم اي حد عنده سؤال عنده اقتراح عايز تتكلم معاها اي حاجه عايز تسالها عن اي حاجه يا ريت تبعت لها وانا هكتب المعلومات والكونتاكت بتاعها مع الفيديو اما انشر الفيديو ان شاء الله واي معلومه زياده عايزينها اسالوا من امي على طول طيب. Last thing, what is your connection point? It's 1102. Rakam Halinti it means the Only the number you can write. Absolutely. Thank you for your time. It was a lovely you. day. Lovely to yes. I wish you luck.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 okay so my name is annie sinilahti uh, and i am a student living in helsinki um, i study theology which means that i study different cultures and religions and it's really and also very passionate about humanity and, well, is... <laughs> so this is actually the reason why i i started to study theology researcher. love, wow. how, how it happens. Yeah, yeah, peace and love. Yes, exactly. And before I studied theology, I actually, um, I worked as a singer-songwriter. I, also I, I used to teach songwriting and I also paint. So I'm an artist. Too, so. Nice. So tell us about your uh, group My program.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 You know, I'm just uh, I'm a regular human being who is very passionate about human rights and making things right and making decisions for love and understanding, not from, you know,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 يس اوكي سالتها عن برنامجها الانتخابي فهي تقدمت للانتخابات علشان ما فيش يعني هي شايفه ان حقوقنا كلنا كاجانب كفنلنديين كصغار ككبار ملناش حقوق حقوقنا منزوعه فهي عايزه يعني تغير شيء هي والحزب بتاعها عايزه تجيب الناس مع بعض عايزه تجمع الناس كلها كلنا يبقى لينا حقوق زي بعضينا اجانب زي فنلنديين صغار زي كبار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 سالتها عن النظام الفنلندي ونظام وسياسه الحكومه الفنلنديه طبعا هي قالت الحكومه طبعا يعني هي عايزه يعني اوضحها لكم ازاي بالعربي النقطه دي عايزه ازاله تمام فيروس عايز علاج تمام يعني الحكومه الفنلنديه وسياسه فنلنديه حل... سياسه فنلندا حاليا غير مطاقه لحقوق الانسان نهائيا يعني باختصار شديد اللي قالته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 you know a homogenic group yeah. it's not like that every immigrant uh, you know deserves the chance to uh, create a life here i think but as you see we can like also because you know that we have a place in history that's what immigrants We have a place for just things, you know. Why we are yeah. not together? about... Segregation. That? Exactly, yeah. even yeah. with the living place. Yeah. You can yeah. go for example, Marpley, Gortona, it's like a spot that's for yes. immigrants. Yes. Go to other side of Filipino. what and we if, should do about Yeah, I have answered a lot of these of questions in the vote uh, election machines and the where they put the questions and um, the candidates ask what they think. And I think uh, the way to break this segregation, like uh, different areas having a different categories.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 Thank you. Yeah. And those problems, they don't get fixed if we just you know, no. we, yeah, ignore them. But what is happening here, we ignore them. Yeah. Yes. Yeah. So, I said, I'm left the whole of the refugees in Finland. to go to to we have the the سالتها عن ايه رايك في الانفصال مثلا اللي هو بين الفنلنديين والاجانب؟ في مناطق كتير فيها اجانب بس في مناطق كتير فيها فنلنديين بس. قالت لي ده مش عادل ولازم يبقى كلهم يعني كل واحد عنده حق الاختيار فين يعيش؟ فين يلاقي مكان؟ اللي هو المكان اللي لو انت عايز تعيش مع الكوميونتي بتاعك عرب كوميونتي و امجرانت اب تو يو ليف؟ في اماكن في اماكن قايله هي للناس الاغنياء فقط في هلسنكي يعني الاجانب ما ينفعش يروحوا فيها. قالت الكلام ده كله غلط وما ينفعش لازما نتعدل لازم نبني من الاساس لازما كلنا نعيش مع بعض في سلام يا جماعه ويبقى عندنا كلنا نفس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 Bye-bye! Yeah. I don't think we don't need to have that kind of, you know, that kind of politics in Finland. Like, we are way ahead of that. We should be more wise to have those people who lie and lie and lie to pick them over and over again. Every single election, we listen to their lies and their promises. Not even just also about elections in every organization.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 يا سألتها دلوقتي في في فنلندا هل على صناع القرار هل في رقابة موجودة؟ بصراحة شديدة كده، فردها ببساطة قالت لأ، لا يوجد رقابة على صناع القرار في فنلندا، كل واحد تقريبا بيعمل اللي هو عايزه basically. Thank you, Harmony. Would you like to add anything from you? I am done with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 يا يعني جماعة أنا سألتها دلوقتي لو هي عايزة تضيف حاجة من عندها، قالت هي مستعدة إن هي تسمع أي حد فيكم تساعد أي حد فيكم هي مش مهاجرة هي فنلندية وهي مش في الموقف بتاعكم فهي ما تعرفش إحنا ليه بنعدي إيه بيعدي علينا مشاكل إيه فهي عايزة تسمع منكم أي حد عنده سؤال عنده اقتراح عايز تتكلم معاها أي حاجة عايز تسألها عن أي حاجة يا ريت تبعت لها.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 Zero two. Number for my lucky one. One zero two. One one zero two. One one zero two. One one zero two. One one zero two. you one zero two. zero two.